Salutare, oameni buni! Astăzi sunt împreună cu sormea Lavi numărul 1. Bine v-am găsit! Așa, și vrem să vă arătăm o rețetă de pâine foarte interesantă și destul de rapidă, nu? Foarte rapidă. Așa. Sper să vă placă și vouă, să o încercați acasă. Lavi tu o să folosești niște vase speciale pentru urgentarea procedurii. Dar ceea ce faci tu se poate face în vase normale, nu? Exact. În vailinguri de acasă, în fiecare ce are. Exact. Na no, bun, dai drum, le la oameni ce ai aici, ce urmează să faci și se dăm bătaie. Da, mă bucur că pot să fiu astăzi cu voi, să vă, vă arăt o rețetă, aș spune, rapidă de pâine. Sunt multe rețete, mai ales pe internet, variate stiluri, variate combinații, dar eu o să merg pe o variantă foarte rapidă, pentru că toată lumea este în criză de timp. Să nu lungeți vorba, vă spun ce am aici. Aici am măsurat deja un kilogram de făină. E indicat la pâine să se facă cu făină tip 0 pentru că, așa zic, cărțile care conțin cel mai mult gluten și glutenul ajută la creșterea pâinii. Am pus aici circa 20-25 de grame de drojdie proaspătă. Se poate și cu mai puțină, dar nu am vrea să stăm toată ziua după ea până dospește, așa că ne folosim de cantitatea asta de drojdie. O să folosim două lingurițe de sare și o linguriță de zahăr vom pune de aici și am mai pregătit și apă caldă. Dar nu prea caldă încât să omorâm drojdie uh, Am văzut că ai făcut testul da? cu degetul Să suport da. să poți să ții să degetul Să suporti, da, degetul exact. să suporte temperatura da, poate e cineva care chiar Dacă ce arde, pot? e clar că arde și drojdia și atunci nu mai este în regulă Bun, uh, ce fac aici? O să pun o linguriță de zahăr Zahărul ajută la drojdie O să pun și un pic de apă cât să o amestecăm Și să o turnăm peste făină Poate vor fi unii care vă zice, ce face ai acolo, combinații de genul ăsta, uh, nu frământă, trebuie să transpire grinda ca să fie frământată bine pâinea. Ei, se poate și fără să transpire grinda. Acum vreau să pun sarea și aici e un, două, lingurițe de sare. două lingurițe de sare, încă dacă e lingurița prea mică mai punem un pic, așa. Cam uh, două jumate cam au fost acolo. două jumate. Dacă aveți linguriță de prăjitură, cum ar fi la desert, e suficient două lingurițe din alea. Uh, Sunt unii care zic că sarea oprește din creștere și văd că tot e turnat Așa acolo. am crezut și eu. Și dar, nu adevărat. Dar vreau să vă spun ce am, ce -am pățit eu. Și asta m-a făcut să cred că e doar un mit. Uh, am și eu doi copii, uh, o fată și un băiat. Și la un moment dat, fata mea a vrut să învețe și ea să facă pâine, văzându-mă pe mine, și avea vreo 18 ani, văzându-mă pe mine cât de repede fac pâine, au zis, vreau să învăț și eu. Și am arătat, i-am explicat cum să face, au văzut și ea o de două ori și după aia am lăsat-o. Dar nu am supravegheat-o, în schimb ce am constatat era pâinea mult mai crescută ca și-a mea. Și am întrebat-o, zic, ce faci de pâinea ta, este mult mai aspectoasă, mai mare decât pâinea mea și mi-a explicat exact procedura care ea o face singura diferență ce am observat-o era că ea punea sarea acolo unde punea și drojdia nu o punea în lateral nu o punea în altă parte ea o omis acest detaliu care eu îi spusesem că așa știam dar nu era testat ci doar o... ceva spus din vorba în vorba așa cum, cum știm toată lumea și ea omis acest detaliu, care am constatat ulterior, făcând și eu la fel ca și ea, că într-adevăr o ajuta să crească mai bine aluatul. Acum fiecare e liber să procedeze cum consideră, nu trebuie să facă cum am zis eu. Uh, Bun, dar e eu... clar că dacă tu așa faci acum zile de zile, din când faci așa, da, și funcționează. Cu... Da, acum, no. Și apa aia o adaugă treptat, nu? O adaug treptat, de ce? Eu am avut aici undeva la 800 ml de apă Pentru că diferă de făină Chiar dacă este tip 0 Proveniența ei probabil face diferența între umiditate Una este mai uscată, absorbe mai mult lichid Alta este mai umedă, absorbe mai puțin lichid Și atunci pentru că nu am vrea să, să curgă aluatul Și ni să fie prea tare ca să nu crească atunci eu adaug, când cântăresc cam 800 ml aproximativ, dar adaug pe rând în funcție de cum îmi cere mie făina. Am grijă să fie bine, bine amestecat, să nu fie uh, bucăți sau boturi, cum, aș spune, cum spunem noi, de făină. Cocoloasele alea să nu fie în, în aluat. Eu între timp am pornit cuptorul meu la... 35 de grade, are funcția specială pentru dospire rapidă, urgentă. Încă crează o temperatură optimă pentru așa ceva, ca să nu stă mult lângă Da. Lor, să... da. Acum da. cred că putem arăta să vadă cum... Consistența, o... da. Consistența. Da. Și faptul că nu-i frământat se vede când-i frământat cu mâna, ci e cu E Da, deci nu are forma aia perfect rotundă, lucru care nici nu mă interesează, pentru că Pulge. în momentul când îi dospit, îi dau eu forma finală. Important este să dospească, să crească, să facă bășicile care e cazul, sau care le așteptăm. Deci e destul de fluid da, aluatul și la acest și vas răpicios. e foarte important să așa să închidem perfect. Nu e nevoie să punem folosindu-ne de acest vas în haine, nu. E suficient dacă stă aici pe masă. Și așteptăm. Și <laughs> pentru care nu știu, uh, care când știi că-i dospit, va ăsta e Acum resa, vreau să spun. așa se ridică capacul. Sare, puși simt, să se desface. Să desface. Hai să-l la dospit între timpul. Da. Aluatul nostru a crescut. Maică, fii atent. Deci... Ha. Ia, ține tu și aratăle ca să închid eu aici ușa. Uh. Se poate vedea de da, luăm un pic. Ai, ai, ai. <laughs> Uite ce a crescut. Dacă mi-ai lăsat, pune acolo. o curge. Da. De afară. Un pic să o măzin. Porni în pun la un încălzit. La, la încălzit. 200 de grade. El mai trebuie lăsat la crescut în, după ce îl pui în vasul de Un pic, cofere. un pic. Bun, să, cred că se vede, nu mai trebuie să vede. Se mai... vede, da, se vede. Acum vreau să uh, îl lucrez. Asta înseamnă că îmi înfăinez foarte bine masa, pentru că îl voi pune peste făină, aluatul. Așa, făinez un pic și spatula de silicon. Mă dacă ți ajută așa, da? Da, nu, deocamdată nu. Și ideea este să îl împătur în patru Deci nu trebuie sucitoare Efectiv, un pic îl aplatizez cu mâinile Nu se întâmplă nimic că pun făina asta în interior Pentru că nu va rămâne Ea fi aluatul foarte bine hidratat Uitați așa să mi aduc mai la îndemână. Sper că nu am luat din Şi cadru. asta e tot? Asta este tot. Deci la îndemână, da, și cu partea împăturată. Stai să, să așa. așa. Cu partea împăturată o să întorc în jos. Și partea care acum a jos, o să vină să rămână Ok. Da. Uite așa. Gata, piper. Să lasă la crescut, cine vrea îl poate cresta deasupra. Eu nu prea obișnuiesc să-l crestez, îl să crape eu singur, dar dacă vrei îl putem cresta, îl putem cresta cum vrei. Dai, dai eu Fără, până să fie. Stai că aici așa ca să vadă așa și publicul. Gata. Da, bun, îi pun capacul sau nu îi pun capacul? Da, punem capac. Eu punem capacul. la lăsăm la vreo 10 minute. Okay. După care îl punem să se coacă pâinea noastră la 200 de grade aproximativ o oră. -o, şi, Depinde 10 de, de cuptor. De. E foarte dificil să poți să dai o temperatură și un timp pentru că diferă cuptorul. Chiar dacă este pe electric, unele au o putere mai mare și trebuie redusă un pic temperatura. s ținut mai puțin timp. Acum, fiecare vă cunoașteți cuptorul în care coace. pita e gata! Măi, oameni buni! Arată demențial! Ia scoace o să și mie! Abia Ai doar a murit ochelatii. <laughs> Pentru că mi se ceva nou. Așa <laughs> mi se întâmplă de fiecare dată. Hai, arată aici la camera, așa ca să vadă, sau să, să întors eu un pic, să vadă. Da. La domnilor, arată, Pita. E grozav, stai că eu spun dacă... E bun. E superbă. Da. Bun, trebuie da. să o răsturnăm. Da. Așa. Mai demult uh, luau slănina și un de deasupra cu slănină. Am pic Duc niște Cum vrei tu? Mm. Hai că duc. Vin cu clisa. Uh, până vine sora mea, ce pot să vă spun în felul următor? Că, făcând o conversie între cuptorul care le are ea și un cuptor normal, cum am și eu un cuptor normal, aș putea spune că la 200 de grade Undeva așa? la vreo 40 de minute, da, undeva la vreo 40 de minute, se poate ține. Dar ca voi să fiți siguri că pâinea e coaptă, un bețișor cu musalea de frigărui, Băgat până în interior, dacă nu rămâne aluat pe băț, e clar că pâinea e făcută și dacă arată așa rumenă, încă o dovadă ui, că pâinea e făcută. miroasă demenția la cu clisa. Nu știu, voi ziceți zice ziceți cum vreți, eu zic lise, că trebuie așa să spune în partea noastră. Ii. La via, poți O sfârgică în tete. Da. Hai, hai să mă șterg pe mâini. <laughs> Am dus un borcan de cu Deci până la urmă se poate să faci pâine chiar dacă nu ai frământat-o până transpiră grindea. Cum? O tai prima dată și apoi rupem? Cum facem? Rupem? Stai să se audă cum Hai. Părie. Nu știu dacă s la Saude, saude aude la voi. Uu, ce fain e. Dacă ne ardem. A, ah, stai, ne, e. ne riscăm. Ui, faina e ca să le arătăm cum arată. I -i. Și interiorul. Hai, aici cu ea, în față la cameră să vadă. Așa <laughs> ah, că, Ma faina, ca să mănc. așa, bun. Ia. Yeah. U? Uh. E super. <laughs> Noi hai să mâncăm cu niște zakusca e bună -i. Acum, Acuma, pentru cine are probleme la stomac nu-i indica să o mănânci așa fierbinte, dar noi, mulțumim la Dumnezeu, nu no, avem probleme. N-avem probleme. Mm. Da. E. Și e mai bună zacuscă posibil că e făcută de mine. Da, zacuscă făcută de casă, pâine mm. făcută în casă, priveriștea e minunată, eu o văd de aici pe geam, mm. pădurea în fața noastră, păsările, Uh, ce să zic? Mulțumim la Dumnezeu pentru un astfel de moment. Chiar dacă e pandemie, pentru noi e bucurie. Uh, și aș vrea să fie și pentru voi în fiecare zi asemenea. mâncă să vezi. Mmm, Doamnezeu! Am i arde. Dacă așa e mai mâncabilă, cum e o fierbinte, miezul chiar arde rău, dacă așa e ok. Deci, clipul. Sper că ți-am făcut poftă ca să faci să tupită. Scrie într-un comentariu dacă ți-a plăcut clipul. Și mai urmează și altele interesante. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te. Dacă ai făcut pâinea cumva în acest mod, lăsați-ne un comentariu ca să știm. Uh -huh. Poate puneți și o poză. Ciao!